السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم كل سنة وانتم طيبين كل أسرة مصرية كل سنة طيبة وكل أسرة عربية وان شاء الله يبقى رمضان كريم علينا كلنا جميعا ان شاء الله معكم اسلام الشهرة شيكا الدينامو انا بحب اشكر اصحابي واشكر اخواتي كل واحد فيهم واقف جنبي بجد وبيدعمني واحب اقول لكم يعني كل اخ وكل اخت عندي على قناة اليوتيوب الصغيره اللي عندي ديت يعني انا بفضل الله وفضلكم ان شاء الله القناه دي هتكبر بيكم. وان شاء الله كل الواحد يعني طول ما هو بيسعى على حلمه ربنا بيكرمه ان شاء الله. احب اقول لكم يعني انا تعبت كتير لحد ما دخلت المجال ده يعني انا في المجال ده بقالي اكتر من 14 سنه ورغم ذلك يعني لسه بردك ما وصلتش للهدف المطلوب. وكل مره عمال اسعى اسعى اسعى ورا الحلم. أو مرة في حياتي يعني برضك اتأخرت قوي في الخطوة دي إني أعمل قناة على يوتيوب يمكن شهر سبعة اللي فات يعني لسه شهر سبعة الجاي عملت سنة بالظبط القناة عملت سنة بالظبط على يوتيوب أنا بعترف إن أنا اتأخرت جدا في في الخطوة ديت إن في كتير كانوا بينصحوني وكتير قالوا لي على الخطوة ديت فأنا كنت تملي مش مهتم يعني مش حاطط الموضوع في دماغي قوي فالحمد لله فضل ربنا لما عملت القناة دلوقتي يعني القناه بدأت إلى حد ما الحمد لله تكبر معايا بعرض عليها الشغل بتاعي، طبعًا أحب أشكر طبعًا الأستاذ محمود سعد، الأستاذ محمود سعد هو أول واحد وقف معايا في المجال دوت، الأستاذ محمود سعد يعني فهمني إن أنا إزاي أغني إزاي إن أنا ألحن إزاي إن أنا أكتب، يعني وجودي جنبه يعني بصراحة كان شرف ليا و وحاجه ادتني دافع ان انا كمان مش عندي الرهبه، رهبه الغنا دي جوه الاستوديو بتبقى حاجه صعبه. فانا اتمرنت معاه كتير قوي وعملت معاه حاجات كتيره قوي فده كان بردك يعني ربنا يكرمه مش ما اقدرش انسى فضله علي ده. وبردك ما اقدرش انسى مهاب التونسي. بردك وقف معايا كتير وان شاء الله الشغل اللي هينزل في العيد ان شاء الله بامر الله هيبقى شغل كله حلو. يبقى ان شاء الله احسن من الشغل اللي فات. طبعا ما اقدرش انسى الاثنين دولت عشان وقفوا معايا قوي. ومقدرش انسى ودي بردك يعني موزع بردك اتعلمت منه كتير شغل الغربي ازاي ان انا اغني غربي ازاي ان انا اركب الريتم الغربي وازاي ان انا اغني غربي والواقف معايا بجدو يعني وربنا يكرمه هو شيف غزاله يعني السوشيال ميديا الله يبارك له مش مؤثر معايا في حاجه آه طبعا يعني شيف غزاله معروف طبعا ماسك عصام صوصا ماسك لحم وتيخه ماسك ناس كتير قوي يعني شيف غزاله لوحده اسمه يعني علم يعني فكسة ان هو يقف برضك بجنبي كده في البدايه اعتبر انا برضك بقول لك في البدايه ليه هتقول انت بقالك بتقول 14 سنه وبتقول في البدايه ان هو اصلا اي مجال بيبدا مش بقالك قد ايه فيه بيبدا انت نجحت فيه امتى انا انا بحسبها كده فانا كل مره اقول في البدايه حتى لو نجحت برضك في البدايه ان ان شاء الله بامر الله انا يعني عندي احلام وعندي طموحات وعندي اهداف ان ان شاء الله مش هتنزل عنها وان شاء الله هوصل لها ان شاء الله صوتها يوصل لكل الناس واي حد بينتقدني بردك على عراسي طبعا و... واي حد بينتقدني ما اقدرش اقول له انت بتقول ايه ده في الاول وفي الاخر تلاقيه اخويا تلاقيه ابويا تلاقي حد حد تبعنا يعني حتى لو حد ما عرفوش يعني رايه على دماغي من فوق واي حد بردك بيشجعني انا احب اقول له متشكر جدا على الخطوات اللي انت بتدهني ديت وعلى التحفيز وان شاء الله كل اللي جاي ان شاء الله بامر الله هيبقى حلو طب انا الحمد لله رب العالمين يعني عملت الصحاب فاكس وعملت مخنوق وحياتي جروح وعملت انا حالف هدكم والعشق يا بنتي وكسرتني دنيتي والحب خلاص انساه طبعا الحب خلاص انساه دي من افضل الاعمال اللي انا عملتها وان انا بحبها وعملت صحبه خاينين وعملت ضحك من في كل اللي انا عملته دوت عماله حاول وعماله اجرب ايه الحاجه اللي انا الاقي نفسي فيها لحد وقتنا هذا كل اللي انا عملته ده كل الحاجات دي حلوه ما اقدرش اقول حاجه عنها يعني الحمد لله كل واحد فيهم تعب معايا في موضوع بس انا بالنسبه لي الحب خلاص انسى دوت يعني موضوع في حته ثانيه يعني انا بالنسبه لي انا ماليش يعني بالنسبه لغيري اكيد في احسن منه بكتير بس انا شايف ان الموضوع ده يعني انا تعبت فيه في قصه الكتابه وقصه اللحن وبرضك يعني مهاب التونسي تعب معايا اول في في التوزيع إن شاء الله يعني اللي جاي كله يبقى أحسن إن شاء الله اللي جاي كله أحسن وفاصل ونعود لحضركم La ثانية ثانية كل واحد أرجو جاحد انتوا مش حمل الزعل المواقف اللي بين الرخيص متكد فجري علي ده خيالي يضرب يدوس وانت على بالي انت لسه مجاش وانت كل يوم رسالة عن العشق والهوى مش هاخد زي اللي خانوا انا فوق المستوى استحالة حن ليكي سلامات يا هوى تاريخيتك شوف حبيبتك اللي قلبك حبالي الوضوح بلاش تحن الحكاية من البداية بسي سيدي دول صحابه دو دول اخواتي دول حبيبي الصحاب الشي دبانه اللي باقه واللي خاله في ايدي الحلوة مش بايدي I'm a of a اهلا وسهلا بكم أتمنى ان تكون الاغنية عجبتكم. وأوعدكم ان ان شاء الله بامر الله كل اللي جاي هيبقى احسن من كده بكتير. ان شاء الله بامر الواحد عنده هدف وعنده طموح لازم يوصل له ان شاء الله بيكم طبعا وبفضل ربنا سبحانه وتعالى. وفي يعني اغنية ان شاء الله جاية مني استنوها في العيد ان شاء الله. الاغنية دي اسمها بالحب انا بتعرف. ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. وان شاء الله بامر الله كل اللي جاي هيبقى حلو. بامر الله. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحة انا يعني انا مش عارف اقول لكم ايه غير الف شكر لكل شخص وكل شخص بتدعمني وكل اخ وكل اخت وربنا يحبب فينا خلقه. الحمد لله رب العالمين احنا مش بنفس من حد ولا بنكره الخير لحد احنا بنحب الخير لكل الناس. وكل اللي عاملوني بشكل مباشر عارفين كده كويس، أحب أشكر بردك الراجل بتاع المونتاج خالد تعب معايا كتير طلع لي شغل كتير، أحب أشكر محمد محمد مونتاج بردك تعب معايا كتير، محمد ده بالمناسبة من سوهاج أما خالد من الشرقية، الاتنين تعبوا معايا قوي كتير في المونتاج، وأحب أشكر برضك مهاب التونسي مرة تانية وتالتة ورابعة، وأشكر أودي بردك مرة تانية وتالتة ورابعة، تعبوا معايا أول فترة اللي فاتت ولكن اللي واخد الشكر الاكبر طبعا ارجع واقول الاستاذ برده محمود سعد لان هو فعلا اللي اهلني صح وهو اللي وقفني صح من 14 سنه فاتوا ووقف معايا كتير ومعايا خطوه بخطوه وان شاء الله بامر الله كل اللي جاي مع موقع مهرجانات وشريف غزاله ان شاء الله ومصطفى المصري ان شاء الله بامر الله كل اللي جاي شغل مختلف تماما تماما تماما ان شاء الله بامر الله بامر الله, بأمر الله تعالى الحاجه اللي جايه ان شاء الله بامر الله ان انا متوقعها بامر الله بامر الله هتبقى حلوه ان شاء الله هو بالحب انا بتعرف مهرجان اسمه بالحب انا بتعرف المهرجان ده في فكره كده يعني ما بين شرقي على على عقباوي كده شويه ممكن اقول لكم حته منه بس اتمنى ان شاء الله ان أعجبكم الجرح فيا في معلم بتقلم من قلبي سبني وباع يا قلبي فوق وتعلم اتحمل شبعتي من الأوجاع اتبع اللي مكانها اللي خانها محبوب في وسط الناس يا قلبي فوق عقبالنا مع حالنا تعبت من الاحساس حبيتك, حبيتك وكنت بقدر شو سويتي يا بدر منور كنت عليكي روحت لغيري منك ايه مستنصر ده ان شاء الله ان شاء الله بامر الله المهرجان دوت هيعدي الحب خلاص انساه ان شاء الله انتظروني قريبا ان شاء الله والف شكر تحيه لكل شخص جدع وكل شخصيه جدع بالسلبني وان شاء الله بامر الله كل اللي جاي هيعجبكم مع تحياتي اسلام شهرة شكاً دينام